Чуваю, як у тобі зараю, так, небе по краю, з тобою летаю, летаю, знак, моя надія, як не зламана мрія, а так, небе на краю, тебе я не відпускаю, знаю. Точно це знаю, як без тебе зникаю, так ніби по краю, з тобою літаю, літаю, знак моя надія, як незламана мия, антак ніби на краю. зламано ми, що буде так все життя. Знаю я, знаю я, що так буде ти і я, що так буде ти і я, з тобою, зі мною. Знаю я, знаю я, що так я,